Σε αυτό το σημείο θέλω να πω το εξή. Και η πνευματική δουλειά είναι δουλειά, δηλαδή όπως κουράζει για τα εργατικά και πρέπει να τα φέρια, να κουραστεί το κορμί η μέση, τα χέρια έτσι ακριβώ κουράζει και για τα πνευματικά, δηλαδή το να κάνεις κοστολογιά το να δει τι το να μιλήσεις με ανθρώπου για τη δουλειά στο να κάνεις ραντεβού, να διαφετήσεις ραντεβού να τους πεις να φέρουν τα χαρτιά, να τα σκανάρει, να τα ανεβάσει, να διατηρήσεις αρχια, ή ακόμη, ακόμη και να κάνεις κοστολογήσεις όλα αυτά τα πράγματα τρώνε χρόνο και τρώνε χρόνο, σοβαρό χρόνο πολύ υπολογίσιμο χρόνο και ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτό, σαν πρώτη έτσι γενική εικόνα, είναι ο κώδικας. Δηλαδή με κώδικα να βελτιστοποιήσω όλες τι διαδικασίες που σου έρχονται, όλα να πηγαίνουν σε άλλους. Για παράδειγμα σε φέρουν 10 έντυπα από το να στα στείλουν όλες καγαρισμένα οι, οι πελάτες. Αυτός κανάρισμα να ανέβει κατευθείαν επάνω σε ένα φάκελο και αυτός ο φάκελος να είναι και έτοιμος δηλαδή με αρρύθμιση 2 Πάλι 4. με αυτό το ονομασία αρχαίων θα πρέπει να γίνει τον PDF θα σου yeah. Αυτό το πράγμα τώρα Αυτό το πράγμα μας δείχνει ότι ο μοναδικός τρόπος αν θες να κάνεις κάτι ιδιαίτερο στη ζωή σου είναι να μην ασχοληθεί με τον κόσμο σε φάση διάδρασης φυσική και να μην ασχοληθεί με τα κράτη και το κράτος σε φάση ε, local δηλαδή καλύτερο να απεμπλακείς από τις διαδικασίες. η δημιουργία της, της αξία σου είναι καλύτερο να απεμπλακεί από τις διαδικασίες του κράτους ειδικά στο πρώιμο στάδιο Ειδικά στο στάδιο που θες να φτιάξει προϊόν, είναι κακό να άγρισε και να φέρεσε από την πολιτική ή από τα διατάγματα των, των κάσεων κυβερνήσεων και σε κάθε χώρα. Το καλύτερο είναι να φτιάξει μια υπηρεσία η οποία έχει αξία, εννοείται την κάποιο στιγμή της και με τα πολιτικά και με το πλαίσιο. Αλλά, καλύτερο να φτιάξει μια υπηρεσία που έχει αξία για τον κόσμο γενικά. Αυτό το πράγμα περιλαμβάνει κώδικα.